سيت قدام الاحساب... من الحساب الحساب هذاكم ضريني مريوم ها العراش آه ما كيبقاو مربوطين في الحوش آه. نعم صافي يونس دابا الفلاحه باش الحساب اه تبغى كتحيد لهم هذا الله انس الله <مقول> باش على الله الله و السيد لعزات خرفان فيهم العراج جاب يونس الفلاحه هنا باش يداوهم بدق لي ديك الشوكه ديال العرج دابا غادي يولوا شويه داباس خرفان زيني تبارك الله الله يسخر اخو يونس الله يسخر ليك باسكو السي يونس معنا والله خاصه اه هو شخصيا الله يبارك غادي زيني توريك توريك لا لا ما ستيش هذا دابا راه يكون زين بلاصه اهلا و سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا سهلا جهدوا 40 هذا 40 2000 درهم الواحد هذا 35 35 هذا كيعرج من القدام وهذاك مسكين من الرجل آه. آه. آه. آه. آه. الله الله آه. و هذاك اللي هذا أه. آه. لا عرفتي علاش؟ حيت الارض قاسحة هنا لارد قاسحة لارد قاسحة هذا هو اللي هي اللي كتخلي كتخلي سبحان الله يا الصرد آه أخص ينسرد يضغي كيؤول. آه أخذ سردية. ضغي كيؤول. سبحان الله في ال الأرض هنايا يدينا. آه الأقليم الصحراء ويسح الله السردية كتير يكون. سبحان كل كل حل... أو من نوع الله شاء الله. العلاج مزيان والله ورا بحال والله. ####يالله سيونس تحيه لك جمعه مباركه طيب الله يعونك. مرحبا